Ja, alltså Under de två första veckorna så märktes det ganska tydligt att vi hade ett bortfall på barn och pedagoger. Sen efter påsklovet, då började folk och barn komma tillbaka igen. Och Nu ser jag att vi är inne i en andra våg där, där det är liksom pedagoger som har blivit sjuka igen. Men barnen har börjat komma tillbaka och jag skulle vilja säga att vi har nog inte haft så friska barn som vi har nu. så att Vi har inte märkt av det så mycket just nu, mer än de två första veckorna. Ja, under coronapandemin så har vi behövt göra vissa justeringar i vår verksamhet och det kan ju vara så att när vi tidigare varit inne och haft planerad undervisning så har vi fått förflytta den utomhus och det har ju fungerat minst lika bra. Lunchen tar vi inomhus, men andra situationer där vi kanske läser eller som sagt har planerad undervisning, att vi får lägga den ute mer än vanligtvis. Och utflyktsdagar brukar oftast vara en dag i veckan. Nu har det blivit så att vi har kanske gått iväg fyra-fem gånger i veckan istället. Och det har ju varit väldigt tacksamt. Eh, vi har ju blivit mer restriktiva sedan det har kommit uppifrån eh, hur vi då ska hantera det här med coronapandemin. Att eh, minsta lilla symptom, hosta, snuva eller vad som att vi då inte har barn på förskolan. Och det tycker vi att våra vårdnadshavare har hanterat jätte, jättefint. Eh, de till och med erbjuder att hämta tidigare, ta med andra kompisar för att underlätta eh, arbetsbelastning hos oss. Och, och det tycker vi har varit jätte, och så, men vi har inte, det är ingenting som vi själva har bett om, utan de själva uppmanar oss att ta emot hjälp om det är så. Mm. Jag kunde märka första veckan att eh, det var några barn i gruppen som var lite oroliga och då var det framförallt det här med att man kunde smitta man om man inte tvättade händerna ordentligt. Och då var det faktiskt eh, många bra tips, att man, det fanns en tvättramsa bland annat. Eh, men annars så har de hanterat det här väldigt bra. Eh, det känns som att de, de har fått bra påfyllning både hemifrån och sen här när de frågar hos oss och så. Ah! Mm. Men det har, det har blivit som ett... Eh, vi diskuterar här också att eh, den här huskänslan, eh, att kunna samarbeta som ett hus, det har ju alltid varit jätteviktigt för oss på Trasthagen. Men den blev ännu mer märkbar under den här tiden. Eh, så då märktes det att, ja men, fattas det några. Det är klart att vi fyller på, ja men då går vi in där och stöttar upp. Eh, så det har ju varit klart att man samlas i kriser liksom och hjälper, hjälper till liksom. Mm. Mm. varje dag vid nio eh, samlas vi uppe i våran whiteboard och då går vi igenom hur det ser ut på varje block. Hur många barn är på plats hur många pedagoger eh, och sen utifrån det så fördelar vi oss så att det blir jämnt upp liksom så att vi kan vara där vi behöver vara. Eh, och det har fungerat väldigt bra. Eh, för då, då har det varit vissa justeringar men det har inte varit något som vi har sett har varit negativt för vår verksamhet, utan den har kunnat pågå som vanligt. Det är väl det att man kanske får eh, korta ner undervisningen ibland eller ha mindre grupper och fortsätta fler dagar. Och det, så kan det se ut i vanliga fall också ibland. Eh, men det har funkat väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Jag, jag, jag tänker mycket på det här med utevistelse överlag. Vi är en förskola som är ute väldigt mycket. Att kunna förlägga undervisningen ute mer eh, tror jag på är väldigt bra. Eh, jag vet inte om det, det borde inte vara så stor skillnad på om man jobbar med äldre och yngre barn. Jag jobbar jag med de äldre barnen, men jag tycker att det fungerar väldigt smidigt. Nu råkar det vara en sån årstid där det är tacksamt att vara ute också, men eh, det tycker jag ändå att kunna satsa mer på utomhuspedagogik. Eh, för det, det känns helt rätt. Mm. En coronavirus tar om andra och sen ska bli tagen, någon blir smittad, två blir coronavirus och ska försöka ta de andra. Om man tar en tredje kompis då, vad händer med den kompisen? Då blir det tre coronavirus. Okay. Men vad händer om jag tar mig till karantän? Innan någon tar mig? Blir jag smittad då? Nej. No. Nej. No. Är man skyddad, typ, typ om, om, typ om man skyddad. Typ om man står med ett, ben här, ja. det gillar. Det gillar så är man skyddad.